з людей по тривній новому році, який відключили цивілізованого плаву. Чи всі їхні потреби задовиняють, чи вважають кошти? Значить дивіться, за рік у нас було прийнято програму, да, у нас фінансовано 500 тисяч. Із них було використано 462 тисячі. 48 осіб звернулися, їм були виплачені кошти. Ще нам були кошти благодійних фонду. З них теж було виплачено, було профінансовано і виплачено майже 52 тисячі гривень. Цих Таким чином ми ну, ввізли віз... да, цю суму. Да? І всі, хто зверталися і подали пакет документів, були розглянуті, була написана одна відмова минулий рік. У людини було зареєстровано на неї два будинки. У нас житло, квартира і будинок, у нас відповідно по одному. У дворах не Тобто на цей рік продовжено. Вже заплачено 19 тисяч, трьом особам було заплачено на цей рік. Ми продовжили її, виділили 50 тисяч. Програма працює, розвертається? Зараз, поки заявок таких нема, з пакетом 5 Ну, зараз, 4 і... Зараз звернення є, вони доносять документи, ми дам, що вона донесе, тоді, відповідно, зробимо перерозподіл кошти, відповідно, вони бандюватися вважати. 50 тисяч було виділено на цей рік. А скільки в цьому поляріку людей залишили? Тоді потенційно мають право розвиткуватися? Ну, потенційно було 120 осіб, але ж вони, величезна маса, їх майже 70, встановили за власні кошти. Оцю на центральне опалення. Залишається, за нашими даними, 16 осіб, які не подавали, ми з ними зустрічалися. Деякі поставили електричні ці конвертери, вони не мають бажання. Деякі взяли просто по полумині. У котлах продовжують працювати на сезонах. Mm -hmm. всі, всі, хто звертався... Всі, хто звертався і, так. Я можу тільки добавити до цього питання. Зараз дуже на високому рівні стоїть питання. Зараз в 14.00 буде міністр шов проводити нараду. І оці всі питання ставляться. Скільки споживачів газа, чи ви перейшли на альтернативу це все інше. Завдяки цій програмі, завдяки тому, що ми підтримали людей, дали їм можливість перейти, ми змогли громадою відмовитися від газу, як ви зараз всі розуміють, наскільки не впевнені, чи буде взагалі, то і вас перейшли на альтернативу. Тобто те, що зроблено було в тому році, дало дуже гарний ефект. Люди будуть споживати, самі регулюють, набагато на порядок менше. Скільки втрат було, яка була теплотраса, траса? Дерево 109% на газ, в одному тільки на котла не кошти. У нас був електричний котел, значить, з цих 48 одному на котла, 47 на газу. допомога дається по, по періодах, по порядку. Перша котел, потім вони приносять роботи. Ні-ні, <постив> да, назовні електричні, електричне ту. Котел тільки електричний котел, бо ми батареї, бо ми батареї купляли за кошти спонсорські людям обігрівачі, бо тому що кого була, ну, по методиці доходу, ми їм купляли електричні батареї